Це Мілана. Її один рік і чотири місяці дівчинку привела на вакцинацію мати Наталя Мудра. Жінка розповідає, сьогодні доньці роблять щеплення другою дозою вакцини від поліомієліту. Вакцинацію не зробили вчасно, каже Наталя, бо дівчинка мала проблеми зі здоров'ям. Це не було, ми трошки пропустили, у нас були проблеми з сердечком, не закривалося лапочкою, тому ми трошки пропустили, але зараз ми нас заганяємо. Наталя Мудра, мати трьох дітей, розповідає, усім намагалась робити щеплення за календарем. Жінка каже, доньці Мілані спеціально замовляла комплексну вакцину від дифтерії правця поліомієліту. Ми замовляли в аптеці, привозиться з аптеки одразу під, одразу під час прививки, тому що зберігається тільки в холодильнику, перевозиться в сумці холодильник. Дітей від поліомієліту вакцинують у межах всеукраїнської кампанії з імунізації від цієї хвороби, каже директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 у місті Хмельницькому Світлана Оленкевич. За її словами, проводять кампанію через спалах хвороби в Україні. Поліомієліт, вірусна хвороба викликається поліовірусом, заразитися можна через брудні руки, їжу, забруднену, забруднену воду, виражає нервову систему і як ускладнення можуть виникати перед лічі. Найбільш праздливий – це оцей контингент, який ми зараз ухоплюємо. Це від шести місяців до шести років. Вакцинують дітей безкоштовною вакциною французького виробництва, каже Світлана Оленкевич. За її словами, препарату є в достатній кількості. Його зберігають у холодильнику. Один флакон містить десять доз. У холодильнику зберігається різнивати вакцин. При ампраторії плюс два, плюс вісім градусіцемсів. Першу і другу дозу отримають в 2-4 місяці. Якщо ви з якоїсь причини протермінували, це не страшно. Можна в будь-який момент дощепитися. Це інактивована ін'єкційна вакцина. Світлана Оленкевич розповідає, перед вакцинацією медсестра перевіряє запис педіатра у медичній карті про стан здоров'я дитини. Постійних протипоказів проти вакцинації не існує. Є часові протипокази, якщо, наприклад, дитина хвора на якесь гостре захворювання, гербіг лікар вирішує, наскільки можна детеремінувати щодо. Вакцина, яка є в області, не комплексна. Вона забезпечує захист від однієї хвороби – поліомієліту, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Завроцький. За його словами, препарату є в достатній кількості. Хмельниччина входить в п'ятірку областей, де стартувала активно по вакцинації, у нас 11% діточок, які підлягають вакцинації, вже вакциновані. Як розповів Олександр Завроцький, дітей, які не отримали вчасно щеплення від поліомієліту, в області 4 тисячі. Першу дозу на отримали 2600, а другу дозу не отримали ну, 1400. Зараз основний напрямок – це вакцинація дітей, які не отримали вакцинацію в два і в чотири місяці. Надалі вакцинація дітей від поліомієліту буде продовжуватися, розповідає Світлана Олонкевич. В березні планують охопити тих, хто не отримав третю дозу. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.